y estamos aquí porque nuestros hijos y hijos tendrán los derechos, derechos o cualquier otro. Solo juntos podemos luchar por eso. Eh, visibilizar la cantidad que somos. Este es el papá de o la mamá de y la idea es que seamos todos uno a ayudar a familias que están en una situación nueva para ellos y que nosotros, desde el lugar que nos toque, los podamos a i ajudar i acompanyar. Les Som famílies que s'impliquen. Et trobes desemparat de trucar portes? O què faig? Una escola d'educació especial, la porto aquí, la porto allà. Tot aquest mereig de les famílies primerenques serà la nostra feina, entre altres coses, que aquest acompanyament. Tot això, jo hi parlo des del punt de vista personal, ojalà ho ha destingut. La jornada, acompanyament i assessorament, quan acaben etapes educatives, però són parents ordinaris. Jo no vaig trobar cap resposta allà i m'hagués cerrarat trobar-les. I amb això ens hi trobem moltes vegades, perquè sempre es pensa amb els joves ordinaris, els infants ordinaris. La inclusió té un camí d'anada i un de tornada. I només ens volem incloure nosaltres, la feina és el doble, si més no s'ha d'intentar.